કોઈ ગીત નથી પણ આ બાબુભાઈ કેવું પસંદ કર્યું છે મારા બાબુભાઈ બાબુભાઈ કેવું ગીત શું 12 re namaste anu jadu bolo namaste anu jadu bolo namakaalu kaalu kaalu bolo namakaalu aa namaste anu anu vidya sabhe banayo duniya ne lagayare Hey, <laughs> Henry. મેં શું કરી રાત ને નઈ બાજુ ક્યાં આવા આવો આવો આવો સહી ને મોડે માં આવા નિરામ ઓષા પ્રિયા